استغرقوا مليانه حياتنا الاحلام والحل دايما في الاسلام حياتنا براما بتصلي وتصلي ومش عارفين دايما في مين لو في الشارع راجل زيي زي ومهما تدور مش هتلاقي صاحب لحد ما نوصل للحريه هفضل جنبك للنهايه من البدايه يا صاحبي انا بايع القضيه قالوا عليا ان انا ارهابي لما افوضك موت وقانوني اكيد هيكون اسلامي مع اعدائي كلامي بسلاح سلاح كلها عارفاني على عداي انا دايما دمي حامي حامي ايه لو كنت مكاني؟ من اصحابي من عداي ما بقى منش غير الكلابي ما تحب من غيرهم صعبة أيامي ما تحب طريق طريب نرجع تاني كلها ما نشوفهم تاني ورغم تغير لساني لسه فيرقب غني يا إما تموت يا تعيش بتعاني مستورة باني وقت الفطر أو عباني لو حسيتني تحد في يوم تسمعني بالكل فوات الفطر بعاني وقت القمر بعاني مش حلني من المعروخ بلا حاني لا حفي من جديد كلامنا وانا ونرسه ما قدرت كلامي ولعت تجوني في أيامي بعاني احلامي تتلاشى مع ايامي وما حد اشتم في يوم جميل ولا حد مراعي ضميره طقط القهر الصباح. ولأخر الأخر الله اكبر دايما هنا بإيده الأمر أنا قبل وبعد أيام تتعب في, في الجنة نشوف الساعة آخر الأخر وشر البعد ماشية كده بالحمد في الخير معمود دايما موجود في دور الوجود وأمن نفسه للجنود في لبنى تجيش موجود يا ريت أيام جندي ما تعود ولحد الموت هنعيشها جنود في الغابة سود على الحق حود واللي يجيبه ربنا محمود قول الحق لو هتموت عل الصوت حاول تاني أيام بتفوت شعب كبير عايش منبوط وغلط مخطوط للدم حدود ومع اختلاف الخطوط قدرك صايب هنا مكتوب ورغم كل انت <تصفيق> مناضل حاول تفضل راجل وانا افضل جنبك ثابت حوالي الناس بتموت حريت اروح في التابوت ولو عمود هيفوت هيفوت بتخاف من ايه كلنا هموت اوعى في يوم تاجل لو ادخوك وكمل فجوه الناس تأمل احزان في وشوش بتعلم ويموت بقى يا معلم المعلم ولا يتعلم من اول دولة خفيفة تسلم حرر وطنك وافضل احلم ولما تصحى إيه تعيد ايامك فتح عينك شوف قدامك سهم النوتة وجاية عليك اخر القلقة ما بين عينيك لو الغلط هنا قدامك متخافش قوم واتكلم او استسلم وادفن راسك في التراب وارضى بحكم الغراب ام كلاب العيش عذاب انا ابوها خراب بيوتنا نعيش زي الاغراب ولو تختار الغروب مين هيواجه المكتوب انا عراب اخترت احارب هنا عداي بالراب فلوسك هنا تكون محبوب فلوس بتغير القلوب اوع تعيش في يوم مقلوب على عمرك ربك خلق وهيرزقك عدوك عاوزك قافل وقه طلب حقك منها يساعدك هنا غير نفسك كله شايف حالة غيره والقريب ماتوا كتير على ما مفيش احوالنا دي ما بتحلليش فيك رجاله فما تخافيش هناخد حقك مش تهويش يا صاحبي معاهم خدها قفش اوعى فيهم تخاف كلبش خليك زيي انا ما زي بهابش ورينا نفسك ما بتشهرش تعالى ورايا انا ما اعرفكش انا زيك هنا ومش بعيد بموت وحيد ومين المستفيد كل ما يوم على عمري حمولي عمال ابقى زين ومفيش في حياتنا اي جديد ايامي عملت وحيد وانا قلبي حديد وبجيب لك نكهه النكير تحديد للاهداف واللي مسكنا ده كله برحب بخلص من الاسراف وفنك ملاي سفاف كلامي دايما كده صدقاني طياره دماغي بدلت اسامي نديت اجرامي ورسمتك جاي قدامي يكون اسلامي علي الصوت الله اكبر الله اكبر